طوبى لمثلك حافظ القران طوبى لكم بمحبه الرحمن اكمل طريق السلام عليكم مشاهدينا الكرام خلق الله عز وجل حواء من ضلع ادم عليه السلام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 وذلك لما فيه من مخالفه للفطره السليمه كما انه محل القذر والاذى فلا ينظر الله عز وجل الى رجل جامع امراته في دبرها وقد نص العلماء على ان ملامسه عين النجاسه لغير حاجه ممنوعه ولا يحل للزوجين ان يتراضيا به او يتواطا عليه فلا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق جل جلاله كما يحرم اتيان الحائض حال حيضها